ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة فما الحكم جزيتم خيرا نعم هذا هو الأصل واجب أن يقدم طاعة والده على النافلة وهذه قصة جريج التي سمعتم وهذه كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعُرقِب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع عليه صلاته، إذا دعاه وسمح له وعرف أنه يصلي فلا لا يقول له كمِّل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطعه إذا كانت